З родиною Кисельових знімальна група Суспільного зустрілася у парку неподалік Запорізького обласного центру «Молоді». Розповіли, Харків вони залишили з першого дня війни, коли окупанти почали бомбити місто. Куди їхати – не вагалися. У Запоріжжі живуть батьки Андрія. «Почалися вибухи по місту. От, я розбудив дружину, доньку. Ми зібрали речі. Подзвонили. Я домовився там зі своїм другом. Що якщо таке почне відбуватися, я заберу його дитину та дружину. Тому сказав, почалася війна. Давай собі чоловік сказав: почалась війна, збираємось. Я спочатку ще не була готова до цього рішення. Згадала свою бабусю, яка у 41-му, також від цього прокинулась. Спочатку була істерика, а потім зібрала за 40 хвилин дитину якісь речі, предмети першої необхідності, і протягом восьми годин сільськими ми діставали з Запоріжжя. Ситуація у державі та необхідність піклуватися про сім'ю вимагали активних дій, каже Андрій. Одразу визначився, як стати корисним для рідних і тих, хто опинився у скрутному становищі. Близько двох тижнів в одній з запорізьких лікарень я був волонтером. Мій один із знайомих сказав, що у обласному центрі молоді потрібні волонтери. От, у мене там є організаційний опит, а, і я звернувся до них і кажу, я можу тут допомагати, а, готов або щось грозити, або щось організовувати, ну будь-що. Зараз у співдія хабі Андрій Кисельов завідує складом. Гуманітарну допомогу, отриману від міжнародних донорів, скеровують соціально незахищеним верствам населення. «Хаб запрацював 17 березня, перший вантаж ми отримали, мабуть, 21 березня, і почали к нам надходити заявки. Звертаються до нас люди, які приїхали з окупованих міст у місто Запоріжжя, а також люди, які у зв'язку з війною ну, у скруті зараз». Вдалось Андрію поновитися за фахом у компанії, де працює, що має мережу в усій Україні. Працює на півставки у Запорізькій філії. Я відкрив телеграм. Харківські, да, і побачив, що там біля мого дому там 200 метрів пролетів там Град, мабуть, чи щось там щось таке інше. З іншого боку там метрів 150, і там це ще з третьої сторони там метрів 350. А, ну, і хлопці сказали, що не треба повертатись, залишайся з сім'єю. Зараз я працюю і одночасно а, у вільний час я займаюся волонтерською діяльністю у Хабі. Дружина Андрія Марія весь час приділяє родині і мріє знайти роботу за фахом. Діло в тому, що я проектувальниця, Я проектувальниця. Проектую металургійні заводи. Зокрема, моїми об'єктами були і Запоріжсталь, і Дніпроспецсталь, у Маріуполі Азовсталь, який розбомбили, мав стати моїм наступним об'єктом. Мріє повернутися додому і донька подружжя Кисельових – восьмирічна Ліза. Каже, у рідному Харкові залишилась її найкраща подруга, а ще у дівчинки до війни було активне творче життя. Журналістам Суспільного вона прочитала вірш харківської поетеси, з яким виступала на міському конкурсі. У слові Харків, шелестіння трав, і хим громі і трепітні пісні, і дике поле в тимких вітрах, і сьогодення, і майбутні дні, з будинки з віків минулих, не наче часу давні синьки, а дніки з нас проходять на чекулі, за плечі вже симкі руки, не повернути і не зогнати, у часу правила своєї гри, а на вікнах древні металеві грати, за ними сплять на вітри. Вони б могли розповісти багато про наше місто в глибині віків, і про трагедії, і про свято, про щастя, болі, радощі і гнів. Новини на Суспільному. Запоріжжя